السلام عليكم. ليس العجب ان ترى الخرافه منتشره بين طبقات الشعب الكادحه والفقيره، حيث تنتشر الاميه والجهل ويضعف الوعي والثقافه، اذ توجد هنالك البيئه الخصبه لانتشار البدع والخرافات. احنا كمتصوفه ولسنا شيعه، ها يقولوا بيقولوا علينا ان احنا ان احنا عبدت الاضرحه. بيقولوا على المتصوفين انهم عبدت الاضرحه. نعم. نحن عبدة الأضريحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ولكن العجب حينما تدخل غرفة كشف عند طبيب من المفترض أن يكون رجلا متعلما ومثقفا أو على الأقل عنده أبجديات دينه وعقيدته كمسلم موحد أو على الأقل يدرك معنى لا إله إلا الله تعجب حينما ترى على جدران غرفته صورا يعتقد أنها تجلب له البركة أو تدفع عنه الشرور أو حتى يعلقها مفتخرا بنسبته لأصحابها ويشتد عجبك حينما ترى طبيبا ينفق الأموال الطائلة على ترميم الأضرحة القديمة أو تشييد أضرحة جديدة فمن هم أصحاب هذه الصور؟ أصحابها أناس قد أخذوا لقب الولاية إما بالوراثة أو بالدعاء النسبة لآل البيت أو بالتتلمذ على يد من يسمونهم شيوخ الطرق، ولا يكون ذلك بطلب علم شرعي ولا فقه ولا حديث في الغالب، وإنما بطقوس وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، من عينة أهم سقق هلع يصو. اقرأ 1111 مرة وراء بعض، أهم سقق هلع يصو، أهم سقق هلع يصو، أهم سقق هلع يصو اهم هلع اهم هلع يصو وعينت عينه سلم سلم سلم تخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم جمله وتفصيلا علوم جديده للنوع علم, إيه؟ علم تفسير اشاري يعني اشاري إيه يعني معنى شريف قراني يهب على القلب وتلقفه العقل ولا يعرفه والمتامل في هذه المنظومه يجد انها قائمه على اصلين الشرك بالله والابتداع في دينه سبحانه وتعالى وهذان الاصلان يخالفان اصلين قد قام عليهما الاسلام وهما التوحيد والاتباع وإذا سأل سائل أي شرك هذا الذي يقع فيه هؤلاء الشيوخ والأتباع الحقيقة أن كل من صحب هؤلاء علم يقينا أنه لا يخلو مجلس من مجالسهم إلا وتسمع فيه طلب المدد من غير الله تعالى والاستغاثة بغيره سبحانه مدد يا مولانا يا حسين قد علم بالضرورة من دين الإسلام أن الدعاء عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام ومن أراد أن يناقشني في هذه المسألة فأنا أرحب بأي أخ فاضل باحث عن الحق يراسلني أو يتصل بي هاتفيا أو حتى يشرفني بزيارة في منزلي ناهيك عن أن معظم هؤلاء المقدمين من نشايخ الطرق ومدعي الولاية يتعاطون السحر ويستخدمونه السيطره على اتباعهم ولربما ترك بعضهم الصلاه تقربا الى الجن ثم ادعى بعد ذلك انهم يصلي بمكه او بالمدينه وفي صغري قد رايت بعيني بعضهم يكتب الطلاسم والرموز الشيطانيه امامي ويعطيها للبعض حتى يعلقوها كتميمه تحفظهم او تطرد الشياطين عنهم واختم بقصه حكاها لي احد الزملاء كي تدرك حجم الماساه تزوج طبيب شاب من احدى القرى القريبه بفتاه ذات دين وخلق وكان من المولعين بصحبه مشايخ احدى الطرق وكان هذا الشيخ يمك في بيت ذلك الطبيب الشاب الأيام ذوات العدد. يلا تخدمه يلاك تلك الزوجة كما تخدم زوجها. دسم نضاع. وقد ضايقها الأمر كثيراً وشعرت بفطرتها السوية أن هؤلاء القوم لا يمكن أن يكونوا أهل صلاح فضلاً عن أن يكونوا أولياء. دجاجلة. ونشبت أثر ذلك الخلافات بينهم اعتراضاً من الزوجة على هذا الوضع، وتماد الزوج في غيه بأن يطلب من شيخه أن يرقي زوجته. لعل شيطانا يحرضها على عداوه هذا الولي الصالح فيطلب الشيخ من الزوج الخروج من الغرفه والخلوه بالزوجه حتى يتمكن من رقيتها على الوجه الذي ينبغي يا عيال حرام عليكم المرجله المرجل فضاقت المراه ذرعا بهذا الزوج المنعدم المروءه والغيره وخيرته بين ان يكف عن استقبال هؤلاء الشيوخ في بيتها او الطلاق فاختار تطليقها ولم يكن قد مر على زواجهما إلا مدة قصيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله وكنت أرى بعيني طبيبا معروفا عندنا يأتي بهؤلاء الشيوخ إلى بيته ويدخلهم أمامه وهو منكس الرأس منحني الظهر خاشعا من الذل خشوعا ربما لا يعتريه حال صلاته حتى إن أبي رحمه الله حينما يرى ذلك كان يضرب كفا بكف متعجبا من مدى ذل هذا الطبيب بين يدي هؤلاء الطرقيين ولا يقتصر الأمر يا إخواني على فئة الأطباء فحسب لكن البلوى قد عمت فئات المجتمع حتى لا يفهم من كلامي أني أتهم الأطباء بصفة خاصة بل منهم أهل علم وفضل ووعي وثقافة كيف لا وهم صفوة المتعلمين من أبناء مجتمعنا وهذا ما جعلني أخصهم بالذكر إذ هم قدوة لغيرهم وهم أكثر فئة يؤسفنا أن نرى الانحراف يدب بين صفوفها سواء كان عقديا أو أخلاقيا أو منهجيا وهم من أكثر الفئات استهدافا من شيوخ القبريين ودعاة الخرافة